من بس الهدوء كلها شباب ان شاء الله بس الهدوء من شفتها الرافقني من شفتها الرافقني الطريق صاف عليهن وبس صرف نظر هن لا خجلا ولا ولا انا موقف الصور بكثر الصور يا هل سامع لو انت الشد ذنيش ذني من يا نوع شلواه بشر أنا خبرك ذني كلمات السرور أنا أنا خبرك ذني كلمات السرور وصار المشعبان ويا المنتظر الما يصل عليه من بعد الرسول بالحشر مذلول ومجانا بصقر سمعونا الصلوات غيره واحساسي يا عباس يا عطر انفاسي أنثر الياس <سؤال> يا نبراس تهيج احساسي تهيج احساسي غيره واحساسي يا عباس يا عطر انفاسي أنثر الياس يا تهيج احساسي تهيج احساسي غيره واحساسي يا عباس يا عطر انفاسي أنثر الياس يا نبراس تهيج واحساسي يا عباد يا عطر انفاسي انثر الياس يا نبرات تهيج عساس كل تهيج حساسي غير واحساس يا عباد يا عطر فاس أنثور الياس يا نبرج تهيج حساسي تهيج حساسي غير واحساس يا عباد يا عطر فاس أنثور الياس يا نبرج تهيج حساسي تهيج حساسي نور الاكوان والاملاك لك بتبجره كل كتر عيد والورود لك ريح الجنان مسك يفوح بعطره النوب حسين يا عباد كفيل الحره كفيل الحره راعي الزود والوعود يا رفع راسي انثر الياس يا نبرات تهيج احساسي هلا تهيج غير واحساسي يا عباس يا عطر الفاسي غير واحساسي يا عباد هلا هلا ايه يا واحساسي يا عباس يا عطر أنباسي انثر الياس يا نبراس تهيج حساسي تهيج حساسي ايه ايه تهيج احتعتي هلا تهيج حساسي تهيج ايه تهيج لا تخجل لان لا تسرور تشع نور حفل ميلادك أم والابنين حضن طيف حضن, حضن هل جابك ساقي الماء شرف هاي أحد ألقابك غير نار ورحرر تضل أحبابك تضل أحبابك تضل أحبابك تفدي جفيا للحسين تضل حراسي أنثور الياس ينبرد كهيج احساسي. يا إحساسي غير واحساسي يا عباد يا عطر انفاسي غير وحساس هاي الاعياد يا عباس تظل شيمتنا كل سنه تعود الافراح فخر عزتنا فخر عزتنا شيعتك دوم تحييك يسر هفتها يسر باب المراد نطبلك قضت حاجتها قضت أجت ناصر الدين إلى على عليهم ناسي أنثور لياس يا نبرات تهيج عزاتي إيه تهيج عزاتي غيره وحشات يا عباد يا عطر فاسي غيره وحشات يا عباد يا عطر فاسي أنثور لياس يا نبرات تهيج عزاتي إيه تهيج عزاتي غيره وحشات يا عب يا أعت هلا هلا غيره واحساس تهيج احساس صفقه صفقه هلا تهيج احساسي امي الحسين تجي اليوم الك عنايه الك عنايه كل من يزور يجي لك يرف برايه يرف برايه أم الحسين تجي اليوم إلك عنايه كل من يزور يجيلك لك برايه تندب بصوت الشفيعة إلك الحياه إلك الحياه يا أَهْلَ بيك يا من جيت وصلت لغايه هلا وصلت لغاية هلا وصلت لغاية راعي الباز يا نومات فخر مقياسي انثور الياس يا نفراد تهيج اعزازي غير روعة انظر الياس يا نبرات تهيج احساسي غيره واحساسي يا عباس يا عطر انفاسي انظر الياس يا نبرات تهيج احساسي غيره واحساسي يا عباس يا عطر انفاسي انظر الياس يا نبرات تهيج احساسي شكرا على التفاعل القوي قوي جدا